السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في عرض جديد من عروض هاي بيبي العرض اللي معنا بيدينا خصم حصري وفعلي ومجرب على الموقع وعلى الموبايل ابلكيشن من موقع هاي بيبي الشهير بنخش على الموقع ونشوف الأقسام المقترحة أو الأقسام الكويسة بالنسبة لنا بختار المنتج اللي أنا عايزه بضيفه لعربة التسوق طبعا يفضل الموقع ان لنا آخد منتجات بأكتر من ميتين ريال عشان يديني خدمة الشحن مجانية، أوكي؟ فأنا هنا هنقي الحاجات اللي أنا عايزها، وليكن المنتج ده كده عندهم منتجات رائعة جدا جدا جدا وممتازة، بختار الألوان اللي أنا عايزها زي ما أنتو شايفين، ألوان شيك جدا ممتازة، مثلا أنا هاخد خمس قطع دي عشان أضمن بس اللي أنا. اذا بتاعي اكتر من 200 ريال سعودي اقول له اضف الى العربه واروح كده لعربه التسوق واشوف فبيقول لي هنا ادي إيه كده المنتج بتاعي سعره 281 ريال المبلغ المخصوم من العرض هو لسه صفر كوبون الخصم هندخل دلوقتي كوبون الخصم عشان نشوف ايه الخصم الاضافي اللي هيحصل معايا كوبون الخصم محفظوه معانا ايه ايه اتش سبعة وخمسين وبعد كده هقوله تطبيق ما ننساش اللي احنا نقوله تطبيق واشوف دلوقتي المبلغ بعد الخصم اصبح مئتين اتنين وخمسين ريال او مئتين تلاتة وخمسين ريال بالظبط يعني خصم لي تلاتين ريال سعودي بالاضافة ان مصاريف الشحن اصبحت مجانية شكرا ليكم ولو عجبكم الفيديو بتاع النهارده في كوبون الخصم متنسوش تعملوا لايك like وسبسكرايب وشير ونلقاكم علي خير في كوبون خصم تاني جديد